Som du muligens så hørt meg si tidligere, så hadde jeg en veldig dårlig studieteknik når jeg var student. Jeg trodde alltid at det som læreren skrev på tavla var det viktigste. Og i medie-sleksien min så rakk jeg aldri å notere. Derfor så skal jeg vise en ny digital teknikk for dig som ønsker å ta digitale notater. Programmet OneNote er yppelig for dette her. Och nu ska jag redigera ta bilder av tavlan eller ta bilder av powerpointen istedenför for och skriva av det som står på tavlan eller på powerpointen. Jag brukar värta i OneNote som du ser här och så har jag koblett upp min mobiltelefon. Eh och jag ska nu ta et bilde med mobiltelefonen med appen OneNote. Vi ser på telefonen min så har jag appen OneNote så trycker jag på appen OneNote och så öppnar jag så notatet mitt i OneNote. Og hvis du ser her nå, så er det det samme notatet på mobiltelefon som det er på skrivebordsversjonen i OneNote. Nå klikker jeg inn under Ta bilde på eh, telefonen. Eh, jeg trykker på kamera nede til venstre på denne måten. Så velger jeg å ta et bilde her og nå med mobiltelefonen min. Eh, jeg gjør dette nå. Nå har jeg en skjerm som står ved siden av meg. Den får representere en tänkt PowerPoint. Eh, och lägg märke till att det står ganska skevt, eh ett ryckke på ta bild. På den måten. Så snurrar jag telefonen min tillbaka igen. Eh, lägg märke till att det står ganske skevt, eh men hvis vi titter ner till höger så kan jag trycka på dokument och så säger jag hokus pokus för lyckus. Och det som då sker, det är att för det första så roterar den bilde. Och så klipper den ut automatiskt det område jag önskar och ha. Så går jag upp i högra hörnet och trycker på haka som står överst. Trycker jag på den. Så går det nog tid för denne dukkar opp i OneNote notaten mina. Eh, visst jag inte orkar och så kan jag trycka på de tre prickarna uppe i högra hörnet på appen och så välja valget nederst där som heter synkroniserar nu. När jag trycker på synkroniserar nu så synkroniseres eh, dette til OneDrive-Skyen for Microsoft. Nå kan vi jo bruke tiden og se hvor lang tid det tar før han eventuelt kommer opp, og der kommer det automatisk. Hvis du ser nå så var det et lite ikon her borte som var eh, en bit meg selv i halen-ikon som viser at den har synkronisert. Og når man fører notater i OneNote nå da, så foretrekker vad jeg i hvert fall å skrive da notatene mine ved siden av det bildet jeg har klippet ut. Vi kan gjøre dette her også digitalt. La oss prøve en gang til. Jeg klikker nå inn på appen under det forrige bildet jeg limte inn. Nå øh, gjør jeg en saksebevegelse her for at det ikke ska bli alt for stort i notatene. Og så skal jeg gå in og ta ett bilde av en tavle. Da trykker jeg på Kamera, trykker på Ta bilde på Apple. og så går jeg inn i naboklasserommet, for der skal jeg ta bilde av en tavle. Da har jeg vært inne og tatt bilde av tavlenotatene mine, og som du ser av bildet her, så er det litt uoversiktlig når jeg tar bildet, men jeg kan gå og velge det høyre valget ned til venstre på appen, og så trykke på tavle, og da blir tavlenotatene mer tydelige, og så här klippes notatene ut. Trykker på denne. Og igjen, hvis jeg ikke vil vente, så trykker jeg på Synkroniser nå. Etter hvert som du bruker appen og OneNote sammen, så vil denne synkroniseringen gå ganske fort, og der ser du allerede, så er tavlenotatene limt inn i OneNote. Dette her fungerer også hvis du tar for en flip over for eksempel. Men det som er det geniale, da bør ikke jeg bruke tid på å skrive av tavler, da tar jeg bildet av tavla, og så er det så jo selvfølgelig viktig å få en studieteknikk der vi lærer eleven til å føre sine egne notater ved siden av. Eller som at man kan gå in og tegne oppe på notatet og vise vad som er viktig og så videre. Och ikke nok med det som selgeren sier. Når du har ett bilde sånn som jeg for eksempel har tatt av PowerPoint her, av en PowerPoint-slide, så kan je placere musspee oppe på bilde høre på välbilde og villge kopier tek fra bilderet. Det finns en innebygg OCR-Ffunktion i OneNote, Det vi si Optical Character Recognition som man der jentjenner eh, teksten så vi ser klicker ved sine har nå och trycker Ctrol V så er dette här automatisk redigerbar teken så hvis dere ser nå, så kan jeg gjøre om størrelsen på teksten, jeg kan gjøre om fargen, den er redigerbar. Och dette här tror jeg kombinasjonen dette av bildnotater og kunne gjøre bildenotatene til vanlig tekst og redigerbart, det vil lett det studie var dagen ogstudietekniken og ta mot tatekniken for elever som befinner sig i teknologik om i elever I USA og hartilgang tilå sånn som telefon og datamaskin i sin læringsitutuajon.